Bir urteterdi baino damakizkit laro gehi damakizkit damakizki YouTubeen, 80 bideo baino gehi ordintut, eta oraindik ez dut bideo batenin nere begiei buruz hitzegiteko. Ez da posible, ezin liteke. Hau konpondu berra dakat. Ba bai, bideo bati naidet nere begiei buruz hitzegiteko. Ze asko gustatuko zaizkit. Hoaindala hilabete batzuk, argazki hau publikatu nuen Instagramen, ez esango Instagramen segitzeko, zeh ez ezer publikatzen, batez ere beste bestek ikenduena ikusteko erabiltzen dut. Baina, baina, esaten nahi nintzen, hilabete batzuk, argazki hau publikatu nuen, pixka bat, intensito geratu zitzaiten testu batekin. Eta, bueno, testua irakurri nahi dizuet, lasaiz ez da, ez da oso luzea. Nere gorputzetik gustatzen ez zaizkidan gauza asko daude, ia mundu guztiari gertatzen zaion bezala. Eta gustatzen ez zaizkidan gauza horiek etengabe ikusten ditut, zuzenean edo ispilura begiratzean. Badaukata asko gustatzen zaidan zerbait ere nere begiak edo zehatzago esateko nere begien kolorea. Ez berdinak dira, gustatzen zaizkit. Kontua da gustatzen zaidan gauza hau normalean ezin izaten dudalai ikusi, komonean ispilura begiratzerakoan nere ez, kolorea benetan polita eguzki argitan izaten dutelako. Horregatik, tarteka, eguzkitan jarri eta nere buruari argazkiak ateratzen dizkiot. Begien kolorea ikusteagatik bakarrik. Eta horixe da argazki hau ere, nire begiak ikusteko gogoan nuen egun batean ateratako argazki bat. Importantea delako, gustatzen ez zaizkigun gauzekin obsesionatu beharrean, gustatzen zaizkigunak ere mi mozra atatzea. Ba, bueno, oise, horregatik bideo hau. Guatzen aiz, gaztegoan itzanean, bastakit, amalao, amaos eta amasei urte ingurukin, lehenengo txatak sortu zianen, zenbat izketaldi, kaixo.com-eko txatean. Txat aietan, norbaitekin hizketan astezin jenen, ba normalen galdera berdintxuk errepikatzean. Ba nola izena dezu, ze bueno, gaur egun anonimotasuna interneten, ba batzutan gauza txarrekin lotzen da, baino hasiera hartan, ia inorreketzun bere izena erabiltzen, aliasak erabiltzean berriz. Orduma, ba, bueno, betiko galderak izate zian, ez? Ba, nola izena dezu, zenbat urte dituzu, nungoa zea? A gero, ta nolakoa Deskribatu zure burua pixkat. Ze claro, chatetan etze onargazki. Eta hor bueno, ba, baitek deskri batzeko esatezitenen, ba, erantzuna beti antzekoa izatezen. Ez naiz altua baina oso txikiare ez. Ez nago oso argala, baina lodiare ez. Hilea marroi argia daukat, nahiko luzea. Eta begiak normalen berdeak dira, baina guzkiak ematen dienen urdinska jartzen dira eta ezkerreko begian mantxa marroi bat daukat batzutan naranja ematen duna. Eta egia da, ze hola diak, baina deskri batena hola emateakon ematezun. Ai, ezke begiratu nere begiak ze bereziak eta politak diak kolorea aldatzearena nikuzte nahiko gauza normala izango dala. Azkenen, ba, bueno, ez da berdin ikusten zure begien kolorea guzki argitan edo argi gehiegi ezpaldin badu. Baina egia da txigilian nitzanean proba desentein itula etxeko etxeko comuneen zeon ispiluarekin, ba ba justu leiho bat zeholako ondon eta kanpotikan sartzen zen argiakin jolastenun, hola beste ispilu txiki batekin, ta genuna zan kanpotik zetorren argioi isladatu begi bakar batean, eta konparatu nola ikusten zen, argiak ematen zion begi hori eta bestea, ba, ber urdinago zehon, edo berdeago, da, bueno. Baina, bueno, kolorea aldatzearen kontuaz aparte, nire begien benetako berezitasunaz, bueno, ez naiz munduko bakarra ez da gutxiago ere, baino ez da inoikoa, ba, benetako berezitasuna da ezkerreko begint daukaten mantxa hori, ba, zati bat daukat marroia dena, edo batzuetan naranja tonoak dituena. Daukat zati bat, mantxa bat, marroia dena, gainontzeko guztitikan diferentea. Honi heterokromia esate zaio. kasu honetan heterokromia partziala, zezati bat bakarri daukat beste kolore batekoa. Bi irisak osorik kolore diferentetakok izango balia, heterokromia osoa izango litzateke. Nerea bezalako heterokromia daukan pertsonaren bato beste ezagutu dut. Ez pila bat, baina bueno, baten bat bai, baino egia esan, heterokromia osoa daukan inor, iztokatu, ez zaiti noiztokatu, ez deti ezagutzen. Igual egunen baten, ingodet bideo bat heterokromia daukan jende ezagunai buruzkoa, ba, aktoreak eta olakoak. Ezak euskal herrin, badago inor ezaguna e, heterokromia daukena, egia esan, oantxo ez zaito okurritzen, zuei... ...azkurea... <risa> zuei okurritzen baldin bazaizue, utzi komentariotan, besedez! Eta bideo bukatzeko, aipatu nahi ditut, ba, jendeak e, urte guzti hauetan zehar begien kontura egin izan dizkidan, Comentario gustio y en artean, vi. Behin denda bateko saltzaileak e, ziten, eh, oso maha galdetu ziten errespetu guztkinere ososooma ja izan zen. Galdetu ziten aber berdin ikuste nun bi begietatik. Esan ziten bere betiko dudazala ea irisan koloreak eraginiko ote zeukan gure ikusmenean. aber begi marroiak zeuzkan norbaitek eta begi urdinak zeuzkan beste batek berdin ikuste ote zuten. Tak claro bat ezin zun duda hori soluzionatu eta ikusi zuen banik bi koloren euskala begi bakar baten esan zuun joba. Honek berdin ikusten baldin badu begi batetik eta bestetik, listo, nire duda soluzionatuta. Eta hoxe, esanion nion baietz, berdin ikusten detela ezkerregotik eta eskubikotik, eta jasta, pozik gelditzu zen. Eta bestea, behin bakarrik gertatu zain. La pertsona batek beidatu ziter eta esantziten, oh, ze pasa zaizu begin? Bueno, hau, Askotan galdetzeuen zerbait da, guzki ba? e, asko baldin badau eta tentzioa ematen baldin badu, Ze pasatzen zu, zer dakazu begin? Ez da hori kontua, ba, erantzun nion betikoa, ez lasai, jaiotzetikoa da, begi bat bi koloretakoa daukat eta mantsa amarroioi, ba, hola da. Kontua da, bere erantzuna izan Bueno, ez da eze pasatzen. Ez da pasatzen! Zerbait txarra izango balitzu bezela. Egia esan, sorpresaz harrapatu nindu komentarioak, ze ez zitzaiten inoiz hau defekto bat bezala ratatzea, niretzako betidanik zerbait politia eta zerbait berezia izan da. Eta horrek pentsa daz iziten, baigal guk gure komentarioaren batekin, naiz eta ez izan hori gure intentzi beste pertsona batentzat berezia eta politia dan zerbait, Gure komentario batekin negatibizatu dezakegula. Eta hoxe, ba, ausunarketa hori etorrizitzeiten burura. Eta honekin bukatuko dut bideoa, pixka bat intensito asidet eta pixka bat intensito bukatuko dut. Ezkerrik asko bideoa ikusteagatik, eta hurren arte. Aio! Behin konturatu nitzan, begik baldin baditeu eta begi moitzen baldin badi no, notatu iteala. Kristo Nozki abantziten. <laughs>